тийно. Пам'ятаєш, ти зараз до голови натомив? Мене звати Колоковський Артем, я займаюся футболом. Я з міста Горішній Плавні, з Полтавської області. Для мене футбол — це моя мрія грати в футбол, це моє життя. Усе, що він зробив, це зробив він сам. Футболіст виходить на поле, футболіст виконує завдання, футболист грає, футболіст... Є тою частиною команди, яка вийшла на поле. Це вони роблять, вони тренеральність. Прийшла мама до мене на тренування і попросила взяти цього хлопчика. От. Він залишився в команді, і я вже його не жалію, що я його не віддав. Спочатку грав у дворі, а потім вже у школах де побудували ці стадіони з штучним покриттям. Не було б фарекспо, не було б футболу, не було б команди, не було б гірника спорту і так далі. Тому що, я, як я згадую, ми починали от дитячий знатки, футбол, ми тренувалися на, на бур'янах, як кажуть, і не мріяли за такі поля. Для «Ворскли» це... Престижно, коли її е, футболісти самі виходці із ну, з Полтавської області. Представляємо Україну в Єврокубках, ми представляємо Полтавщину в Єврокубках, ми представляємо Ферекспо як е, надійного стабільного спонсора, який завжди підтримує будь-яку хвилину. Артем Кулаковський це, я упевнений, це майбутнє гравець. Основного складу в Урскі Полтави. Мене залишили, я поїхав з ними на збори у Польщу. І потім вже були ігри в Лігі конференції за ЇКом. Мене теж туди взяли, і в одній з грі я вийшов на поле. Все, їх дуже сильна команда, напевно, найсильніший суперник, на якому ми могли попатися. Я мріяв грати в такій атмосфері і дуже хотів вийти на поле. Блаковський вийшов, дуже схожий на Циганкова. Йде по спокою, теж так само, спокійненько, і без Розібрався парень. В кількох епізодах розібрався як майстер справжнього, йому лише 20 років. І абсолютно не стушувався, а зіграв на дуже високому рівні. Тобто молодь якраз розкриває себе от в таких стресових умовах. 10% таланту, 90% працездатності, переможеної на самовіддачу і на віру в себе. Тому все може вийшитися. Кожного, в кожного, хто бігає в двора. Те, що ми граємо в футбол, і те, що ми представляємо Україну на Єврокубковій арені, це перемога всього українського народу. Прамінна на сьому наказане Україна упаїська. Для мене Україна є другим домом. Я її дуже люблю. Попри всі труднощі, які вона переживає, я дуже вірю в цю країну. Вірю, що все закінчиться. Україна переможе. Кожен із нас робить максимальний внесок у оборону країни. І футбол є, і буде частиною нашої свободи і гідності. І ми будемо продовжувати грати і високо нести ім'я України в усьому світі. Цим ми показуємо, що країна живе, нічого нас не зупинить, що ми не злами.